Denunciem les bretges salarials. No tolerem el que està passant. No ho tolerem. menys treballant igual. Denunciem aquesta desigualtat. Ho hem de solucionar. Ens volem en igualtat. Imagina que no hi hagués diferència que poguessin viure igual. Ho hem, ho hem de solucionar. solucionar. solucionar. Per què no podem superar menys? Tolerarem No ho tolerem. Per hem de canviar nosaltres la societat? Ho hem de solucionar. es volem en igualtat. Imagina que no hi hagués diferència que poguessin veure igual. Volem ho hem de solucionar. solucionar. Prou els assetjaments sexuals. No tolerem ser assetjats. No, no ho tolerem. tolerem. Perquè hem de dimitir nosaltres, que no hem parat de treballar i ja estem patint igual. Ho de solucionar. es volem en igualtat. Imagina que no hi hagués diferència que poguessin veure igual. Ho hem de solucionar. Volem visibilitat. No tolerem que ens aflava l'avui. No, no ho, tolerem. ho tolerem. Tinc la mateixa capacitat per pensar. Tinc la mateixa capacitat per dirigir. Ho hem de solucionar. Ens volem en igualtat. Imagina que no hi hagués diferència que poguessin veure igual. Ho hem de solucionar. Ho hem de solucionar. Ho hem de solucionar.